ولن سعيد سعادة غامرة بزيارتي لأهلي وأحبتي في الجزائر وهو الشعب الأكثر حبا للعبد الفقير لأنه شعب حسن الظن شعب فيه المروءة وفيه الشهامة وفيه الخلق وفيه الصدق وفيه حب العلم والعلماء وهذا ما أعهده دائما كلما زرت الجزائر وبالذات في هذه الزيارة الأخيرة أما أهل السطيف ما شاء الله ولن لما دخلت إليها ورأيت على حدودها وفي أرضها الخير والخضرة وهذا الجو الجميل هذا دليل على صفاء نفوس أهلها وجمال نفوس أهلها أما ما رأيت في المسجد اليوم من ازدحام وتواجد هذا دليل على أن شعب الصفة هو جزء من الشعب الجزائري المحب للعلم يعني يقدر العلم وأهله فبفضل الله سبحانه وتعالى حقيقةً أنا أقول أن زيارتي للجزائر إذا كان بنظم شحن الموبايلات يعني قد شحنت قلبيا بالإيمان لزيارتي للجزائر الجزائر لا ينقطع الخير عن أهل الخير إنهم أصلا هي أرض سبحان الله يعني معطاءه وهي أرض سبحان الله العظيم دائما يعني جاذبة للخير وكما قلت محاضرة اليوم أن أي دولة أي مدينة تشعر بمدنيتها وحضارتها الحقيقية هي اهتمامها بالعلماء وترحيبها بالعلماء وما يعني علماء الجزائر هم من أصفى وأنقى وأعلم العلماء إلا صورة واضحة لأن هذا التوازن الموجود ما بين العالم وما بين الحاكم وما بين الشعب هذه يعني منظومة يجب أن تكون مثالا يحتذى في بقية الدول وهذا مثال التوازن هذا يعني يعني يثبت ان الغوغائيه والعصبيه والتوترات لا تبني سكينه ولا تفتح افاقا فطبعا يعني كلما دعاني اهل الجزائر اكيد يعني البي الدعوه. لا والله اولا احنا خطابنا الاسلامي دائما يجب ان يمس واقع الامه. لنتكلم خطأ خطاب اكاديمي هذا في كليات الشريعه وداخل قاعات المحاضرات وفي اطروحات الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه اما نحن في المساجد نحن نكلم الناس بما يفهمون واقعهم المهم ان يصلح أمر الزوج مع زوجته الأب والأم مع الأولاد سبحان الله المحن التي يقابلها المسلم في حياته يصير يوسف رمز لأن هذه المحن التي ألمت به وحولها رب العباد إلى منح كل هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في دروسنا ومحاضراتنا أولا قلة البضاعة الفقهية تضر ويجب على الناس لا تأخذ الفتية إلا من أهل العلم الثبوت الذين درسوا الفقه وأصوله ودرسوا الشريعة على أيدي علمائها وأساتذتها فإذا كان في الطب لا أستطيع أن أخذ دواء وصفه لي المحامي ولا أستطيع أن أبني البيت عن طريق واحد شاعر أديب يكتب في صحيفة ويؤلف دواوين الشعر يقول له الله يبني للبيت نروح في خبر كان فأيضا العلماء الثبوت هم كثر الحمد لله سواء في الجزائر او غيرها يجب ان نؤول اليهم اما قليل البضاعه الفقهيه الله يرضى عليكم يعني يجب ان يمتنع لانهم عاله وبطاله في سوق الدعوه الاسلاميه بارك الله